Dan Voiculescu uni fulger după dezvăluirile lui Victor Pontă: Minte sau nu-l mai ajut memoria? Dan Voiculescu reacționează într-o într postare pe blogul personal, la dezvăluirile fostului premier Victor Pontă, care a susținut într-un interviu Tirii pe surse. Roce l-a adus pe Claus Iohannis la Grivco. Am văzut afirmaile lui Victor Ponta ce l-a adus pe Claus Iohannis la Grivco, în prezena mea. Ferese să me implic în jocurile politice, doar de dragul adevărului, precizez încă o ce Iohannis nu a fost niciodată în sediul Grivco. Nu știu de ce Victor Ponta a ales să mint, sau, pur și simplu, nu-l mai ajut memoria. Cirie Dan Voiculescu pe blogul personal